Дніпровська ГЕС почала інтенсивне скидання води через весняну повінь у північних областях України. Про це Суспільному розповів науковий співробітник сектору охорони природи національного заповідника Хортиця Михайло Муленко. За його словами, це природній процес. Залишки води зливають із інтенсивністю близько 7 тисяч кубічних метрів води за секунду. Для цього відкривають шандури, тобто гідротехнічні затвори греблі. Те, що в нас було зміління, було осушені деякі ділянки узбережжя, деякі ділянки водойм. В нас є шанс на збереження саме цих ділянок, як водно-болотних угідь, тому що рослини ще не встигли засохнути, тобто вони були на суходолі, але там була ще грязючка, мулячка за, за рахунок того, що були низькі температури. В нас був під загрозою Нерест риби, тому що не було води і рибі просто нікуди було заходити. Цим водою ми були змілілі. Зараз нас води достатньо. Якщо цей процес скидання продлиться до кінця травня, то в нас повністю відбудеться нерест риби, в тому числі карасів та коропових риб, і загрози такої не буде.